Cristian Tudor popescu cu subliniere din nou: Românii fere baccalaureat se nu ai drept de vot. <fie> propun ca, odată cu dreptul de vot la 18 ani, fiecare cetățean se mai aibă obligație să ia baccalaureatul. Dacă nu-l prezint, nu e nicio problemă. <fie> Remâne cetean cu acelea-i drepturi, dar nu votează, a declarat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. El a explicat că ca ar trebui să certifice nu numai din opiniele unui cetean, ci maturitatea lui. CTP-a insistat că ce această propunere nu înseamnă o negare a votului universal, ci doar o responsabilizare mai mare la vot. Interesant este sublumierei faptul că unul dintre cei doi fii ai jurnalistului a luat examenul de bacalaurea abia la 2 ani după terminarea liceului. Singurul proiect pe care îl vedea fi, în operă, în sperana ce putem schimba lucrurile, se lucrează asupra omului, se încercăm să producem schimbare în omul mediu, nu în elite, a subliniat editorialistul, atunci începând din comunism, în România sunt pseudoelitele cele care conduc ra. Elitele au fost distruse înlocuite cu reprezentanții ai masei primitive, care nu au devenit în timp elit cu adevărat, de i-ar fi avut posibilitatea. În acest context, soluia pe care o propune Cristian Tudor Popescu este să nu mai ai drept de vot oricine. Jurnalistul a explicat. Votul universal e foarte bun, cât vreme înelegem sensul cuvântului universal. Universal înseamnă să dea dreptul oricru e om capabil să voteze, să fie echipat, să fie în mesuri să voteze, să, i dea dreptul să voteze. Nu e vorba de un vot cenzitar, pe baza averii. Propun ca odat cu dreptul de vot la 18 ani, fiecare cetean se mai aibă obligație să ia bacalaureatul. Dacă nu prezint bacalaureatul luat, nu e niciun fel de problem. Rămâne cetean al acestei cu acelea drepturi, îi poate vedea limpit de via lui. Beneficiați de ce îi poate oferi statul, dar nu votează, dacă nu are bacalaureatul. De ce? Pentru ce este examenul de maturitate? A se numea cuminte decenii în urmă. Acest examen certificat, ea ar trebui făcut i-modificat, încât să se certifice nu numai cunoștinele de matematic, român, istorie, biologie ale elevului, ci maturitatea lui. Asta nu înseamnă o negare a votului universal. Nu e nicio negare a egalității. Autoi dreptul se dea bacalaureatul, se-nveie. În România, în e garantat de stat, e obligatoriu. Nu e în situaia de discriminare, în care nite oamenii seraci nu pot să îi permit să îi dea copiii la cual. Comuntii au făcut inite lucruri bune atunci. Alfabetizarea unei mari perei din populație nu a realizat-o egalitatea, ci comuntii. Oamenii au egalitii de anse, pot se înveie. Dacă n-ai bani se, îi cumperi o carte. Ai bucu, ai bibliotecile în care poți intra fără bani. În iei un abonament ticitătii. Nu e o discriminare dacă ai dreptul să votezi numai după ce i-ai dat examenul de maturitate. Dacă nu vrei să faci uz de aceste anse, nu vrei să învei. Să te maturizezi nu înseamnă ce te discriminat eu. Înseamnă ce, din anumite motive, e pe cale de a deveni un ins cu probleme cu societatea. Punct Votul nu trebuie să fie universal în acest sens. Trebuie să fie universal în sensul legalității de anse a tuturor cetățenilor se poate vota. Se ai în acces la vot, dar în această condie, pe care o poate îndeplini oricine. Cristian Tudor Popescu a adugat ce în acest scenariu, examenul de bacalaureat ar trebui regândit, restructurat, ar trebui să probeze altfel și multe alte lucruri decât cum se face o integrare prin PRI, De aceea, crede el, sistemul de înfământ de singuranți de viitor pentru România.